Yeah. Domo yeah. zege Party one siku moja kwenye pachi la mta. na wanangu tupate mifinyo ile tumekaa punde sipunde likapita kundi la mashori mbele yetu sindo wakakaa bwana okay, let's go mara nikaona shori namba 8 mtoto mzuri sula mweupe hapo hapo nikapagawa nikaogopa nkadata hii nini sasa inanitokea Kanusu saa macho mini nimegodoa wauni wakashtuka kuuliza shato uko sawa kumbwa yeah wote ni kainofu oya niko sawa kumbe siko sawa moyo umepaga mwili upo hapo moyo umotambaa yeah. kisa tukida yeah. mambo hayapo sawa yeah. naonekana mzuri hata subua na mzuli, sguya, ikitokea kapika ntakula bila kuna yeah. maana nishapogaa patilika likaanza pale nikapiga tungi na wanangu stori nyingi nyingine za uongo afu atupika kati naendelea na pombe ni mfuate mm -mm. nikauliza moyo ukuseva nenda kwa kishindo kanyanyuka liwaro yeah. yeah. yeah. na liwe lolote lile chochote kile atavutaka kiwe hivyo vyote vile nitafanikisha cha msingi niwe naye vikamfuata pale sholi mambo akajibu Boy. wakati rafiki zangu rafiki zake wote wamekodoa wote wakitamani waone yananijoboa sio poa jasho linatoka siku ya tachomoa huku naogopa kuambiwa toka kisa uoga mimi nikaropoka na ku na kuku nikasema nakuja bila Nkarupoka na kuja yeah. wanangu hawajanite na na kuja pele ya manzi wili umekufa gazi ah! wazi wazi pweli kiazi narudi kwenye geng amtan nampenda mkononi chupa ni tumchekeni huyu mi kichwa chini yeah. kichwani pombe zibeisha nimebaki pae nilifata nini zaidi ya saa mbele ya mtundu sijasema chochote siamini nimefanya nini niende tena nini diablo mehi perfect